היי hey, אני גבר גזית ובדקות הקרובות אני הולך להראות לכם מה אני עושה לעצמי כבר 15 שנה דרך השקעה אלטרנטיבית שונה מכל מה שמוכר או מה שפרגשתם עד הלום גם לגבי נדלן, שוקהון או בכלל דרך שהיא שינתה לי את החיים מקצה לקצה ממש הצילה לי את החיים לי חופש באופן שלא דמייתי בחלומות הכי פרועים שלי שזה אפשרי בטח לגבאי. ואם זה אפשרי לגבאי, אין שום סיבה שזה לא אפשרי גם לכל אחד ממכם זה פשוט משהו מאוד מיוחד אז מה אני מדבר? אני מדבר על השקעות בשוק ההון דרך נגזרת שנקראת חוזים עתידיים בטח אתם מכירים מניות, אופציות, פורקס אז יש את הבורסת, החוזים, בורסות הסחורות שנמצאת בשיקאגו בורסת הנאסדאק המנהיות נמצאת בניו יורק ואני סוחר uh, ומתמקד בעיקר בארבעת המדדים הפשוטים, הסולידיים ביותר של המסחר בארצות הברית שמי שמכיר זה ה הנאסדק, הנאסדאק, הדאו ג'ונס והרסל 2000 ארבעה מדדים שיש ביניהם uh, uh, התנהגות שחוזרת על עצמה שוב ושוב גם הקשר ביניהם בעצם מאפשר uh, uh, לי ליצור הזדמנויות רבות ובסיכום מאוד ממור בעזרת ארבעת המדדים פיתחתי מתודולוגיה שנקראת המסחר התלת-ממדי, ה-3D Trading, בעצם מתודולוגיה שבנולה על שלושה מודולים מתנהגותים מאוד חזקים של השווקים, שהקשר ביניהם והשילוב ביניהם בעצם פותח הזדמנויות רבות ובסיכום כמעט אפסילי גמרי. אוקיי? אז בואו נראה על מה אנחנו מדברים ואיך זה על עצמו. כשאנחנו מסתכלים עכשיו על ארבעת המדדים, אנחנו רואים את ה-SNP מצד שמאל אה, למעלה, את הנאסדאק מצד ימין למעלה, את הדאו-ג'ונס למטה בצד ימין, ואת הרסל 2000, הרסל 2000 זה 2000 המנהיות הבינינויות מתוך הנאסדאק, אנחנו רואים את ארבעת המדדים האלה, את הגרף שלהם, מבחינת ציורית אתם רואים שהם מאוד דומים, כמעט זהים. ההבדל ביניהם, שכל אחד שווה אה, סכום שונה ונע בתנודתיות שונה, כלומר שווי התנודה בכסף שהשוק עולה ויורד בכל יום ויום שונה. גם קצב התנודה והווליום שונה ממדד למדד. הדבר הזה בעצם מאפשר לי לראות אה, איזושהי התנהגות שחופפת בין המדדים האלה ולנצל אותה לטובתי בצורה קלה ומהירה מאוד. וזה המסחר בקורולציה, תכף נדבר עליו. אבל הראשון, החזק ביותר של התנהגות השווקים, דרך אגב, כל השווקים, וזה נכון גם למנהות, גם לאופציות, גם למתח, גם לטווח הקצר, גם לטווח הארוך, בעצם לכל טווח ולכל סיגנון מסחר, הבסיס החזק ביותר של התנהגות השווקים, זה ההתנהגות בין מחירים שאנחנו קוראים להם תמיכה ברמות הנמוכות, או התנגדות ברמות הגבוהות. ולמעשה אפשר לממש נזאות. רמות מפיר שחוזרות על הסמך כאשר השוק הנפש המניע מגיע אל המפירים האלה השוק 100 תמיחות מתחיל לעלות 100 התנגדות מתחיל שוב לרדת ושרחנו מזאים שההתנגדות הזו חוזרת על עצמה שוב ושוב ויודיעים גם איך לזות את ההתנגדות את המפיר התנגדות או את המפיר תמיכה בצורה נכונה ומקצועית אנחנו מסוגלים לעצור מזה ביס אם אני קורא לזה ברמה יומיומית כמעט ב100% עכשיו, זה כל כך חזק, זה כל כך חזק שאתם חייבים להבין שאני מרשה לעצמי ומי שעוקב אחריי כבר יודע שלמעל אני 12 שנים, בכל בוקר, אני מפרסם גם אצלי באתר וגם בפייסבוק, באתר העסקי ובקבוצות עוזבורות, אני מפרסם בכל בוקר בשעה 8, 8.30 עיתותי מסחר ממש, איפה לקנות ואיפה למכור. וכל מי שיש לו קצת הבנה אפילו בשוקרון מביאים, שהרי בשעה כזו, או לפני שהשוק באירופה נפתח, לפני שהשוק באמריקה נפתח, בארצות הברית, הם בכלל ישינים. אתם מבינים שאין שום מושג הרי מה יהיה בהמשך היום, ובכל זאת, אני שם את שמי המקצועי יום יום חשוף לציבור, ומפרסמתי את אותי מסחר. הסיבה כי שההתנהגות הזו היא כל כך חזקה, כל כך בסיסית להתנהגות של השבקים. שאני מרשה לעצמי לעשות את בצורה יום-יומית, וזה מצליח, זה הדבר המדהים, זה ממש ברמה יום יומית כמעט כל עיתות, מצליח לייצר ולהניב רווחים לסוחרים דרך העיתותים האלה, או למי שמשתמש במתודולוגיה הזו שאני מראה בקורס עזר, איך אתם יכולים לנצל את זה לטובתכם, וממש ברמה היום-יומית, אני אכלו את זה שוב, לקחת ביסי מהשוק, לא לנסות לנחש, לאן השוק היא לייך ומה הטווחים והמגמות זה הרי אף אחד לא יכול לדעת אבל לקחת את הביסים האלה אפשרי בהחלט וכשאני אומר ביסים אני מדבר על מטרת צנועה ביותר והיא 100 דולר אוקיי 100 דולר זה הכל 100 דולר ביום זה לוקח בערך חצי שעה, שעה אה, לעשות המהלך הזה לשוק עצמו למדדים, לתנועתיות שקורית בכל רגע ורגע זה כלום זה ממש שום דבר אבל אפשר לקחת את 100 דולר האלה בצורה קלה ופשוטה 100 דולר כפול 20, 22 ימים מסחר אנחנו בחשבון זה בסביבות נגיד תוספת הכנסת תנועה של 2000 דולר מה רע? מצוין, נכון? יפה עכשיו, אם אתם יודעים לקחת את הביס הזה של המאה דולר באופן עקבי על בסיס מתודולוגיה שחוזרת את עצמה אתם כמובן יכולים להרוויח יותר או לעשות יותר ריסק ההורד, או להיכנס במינוף גבוה יותר, לא בחוזה 1 או 2, אלא ב-4, 5, 10, אוקיי? ולנצל את הפיסים האלה, את התנודתיות הזו, את, את המשחק של השווקים, הרמות, והתנגדו, ושוב ושוב, את רוצים, אבל של 100 אפילו מחשבונות היום של 3,000-5,000 דולר ומי שפותח חשבון ומתחיל לסחור עם חוזה המיקרו שזה משהו מאוד ייחודי, חדש בשווקים שנפתח ממש בחודשים האחרונים על ידי הבורסה חוזה המיקרו זה חוזים במינוף עשירית מחוזה המיני מה שבעצם מיד עשה אה, מהפכה בתוכלת של הסוחרים אה, כי הוריד את הלחץ המנטלי לרמה אפסית וכשאין לחץ מנטלי הרבה יותר קל uh, לנהוג בצורה טכנית נכונה בלי להיות מושפע uh, מהתנותות הכספיות זה למעשה לזחור בכסף אמיתי ולהרגיש כאילו זה דמו, ממש לזחור על אמיתי ולהרגיש כאילו אתם על סימולטור וזה באמת עשה שינוי אדיר לסוחרים ואני כבר uh, רואה התוצאות האלה אנשים על המיקרו שזה לא יומן עושים לפעמים 100-200-300 דולר ויותר רק בגלל שאין להם את הלחץ הננטלי אז אחרי שיודעים לסחור טוב על המיקרו מה שנקרא על הכסף הקטן אפשר גם לעבור למיני ולעשות את אותו דבר בדיוק ולהרליח, כמובן הרבה יותר מהר ויותר כסף בקלות על בסיס אותה מתודולוגיה וזה רק על פי המודול הראשון של המסחר הקלט מימדי והוא מבוסס על תמיכה התנגדות עכשיו תגידו לי מה, מה חדש פה תמיכה התנגדות לא רואו זה לא המצאתי, זה השווקים, ככה מתנהגים. וכולם מכירים את זה, זה לא דבר חדש. אבל איך לסרטט נכון תמיכה-התנגדות, ויותר חשוב, איך לדעת להתנהג כאשר השוק מגיע לרמות תמיכה או לרמות התנגדות, זה הדבר הבסיסי. כי כל מי שהתנסה ונמצא בכסף אמיתי יודע שהשוק מגיע לתמיכה, בתמיכה חוק הכלל הבסיס הוא לקנות ובהתנגדות למכור. אבל כשהשוק מגיע למחירים האלה, מה ישר דבר ראשון קורה? רוב האנשים פתאום מתחילים לדמיין כל מיני דברים, ומתחילים לשאול את השאלה, אחת העיקריות והחשובות ביותר שעולות לנו מיד לראש, ואם? ואם זה יפרוץ, נכון? ואם זה יפרוץ את התניכה ואם זה יפרוץ את ההתנגדות, ואז או שלא עושים כלום ומפספיסים פשוט את ההזדמנויות ותרוויסים שהשוק מאפשר, או מחכים, מחכים, מחכים, מחכים, חכים. חכים ואז בדיוק כשנכנסים על התמיכה לקנות, אז דרך, חשוב, קופץ, יורד, פורץ, ובעצם אנחנו מפסידים כסף. אז צריך להבין, סוחר מקצועית מתנהג ברמה הטכנית ולא הרגשית. הוא מנטרל את הרגשי, ופועל רק על פי נתונים טכניים, כי הסטטיסטיקה איזושהי קובעת ואיזושהי תנצח, תנו לסטטיסטיקה התנהגותית של השבקים, ובכל אוד אתם יוו בקתה תחני ובכל א uh, mentally ובכל איזמה תחשבו מה קורה? זה יפרוצ וليפרוצ וכן וلي לא אתם פשוט לא תרצו לעשות כסף. עכשיו אנחנו יודעים שגם תמחה יתגלות נפרצות בסופו של דבר. וברן נגיד שעכשיו דafka רק שאתם נחנשתם לאיסקה, השוק פרץ נגדךם. אז תצחל לדעת, אוקיי, איך קובים הגנות? איך שמים סטופלוס נכון? איך לא מפניפים סתם? איך אתם אה, לא מגיעים למצב הזה שחוזר על עצמו שוב ושוב? כשאתם רואים אותו שוק יורד, יורד, יורד, יורד, יורד, תופס לכם את הסטופלוס ואז חוזר ומגיע למכיל שנכנסתם ואפילו עובר את יד הרווח שלכם ואתם פשוט אה, בחוץ כבר בהפסד. איך מונעים את המצב הזה? איך עושים הגונות נוספות מעבר לסטופלוס רגיל ששמתם במערכת? איך בכלל קובעים סטופלוס נכון? האם זה לפי הכמות כסף שאתם מוכנים להעשית בכל עסקה או על פי פרמטרים אחרים? את כל זה, זה המודול הראשון שהוא חלק מפורס הזה. עכשיו, מה שקרה בגלל שאתם רואים שארבעת המדדים האלה הם בעצם אה, אה, מתנהגים אותו דבר ונראים אותו דבר כלומר, אם כולם עונים באותו העת אם יורדים באותו עת, אבל יש הבדלים של קצב, תנודה ושווי כספי אנחנו יכולים בעצם לראות כל פעם ולבדוק האם יש איזושהי התאמה בכיוון אנחנו רואים אותה ומי המאחר ביותר לאותה נקודת זמן ומה שקורה בעצם המודול השני הוא המסחר בקורולציות ובעצם הרעיון שומד שעומד מאחורי הדבר הזה זה לזהות מי מתוך ארבעת המדדים מתעכב, מאחר בתנועה ביחס לשלושה שמקדימים, ופשוט להגיב על המאחר לאותו כיוון של השלושה אוקיי? ואז מה הסיכוי שגם המדד הרביעי ילך אם הכיוון של כל השלושה הראשונים? כמעט ב-100% אני אומר כמעט, כי זה ב-100% אבל אני משאיר את הספק הקטן אוקיי? לא תמיד זה בדיוק בקצב שאתם רוצים ובמהירות, בדיוק שאתם נכנסתם, אבל הקורולציה הזו מתקיימת כל הזמן, בכל רגע ורגע, ואנחנו יכולים נצל אותה לטובתנו. רק שתבינו, המשחק בקור... בקורולציות זה השיטה שהכניסה לי, ומכניסה לי הכי הרבה בזמן הקצר ביותר. זה עסקאות מאוד מהירות, כי התגובה היא רגעית. אני רואה משהו, אני רואה אתם אני רואה משהו, אני على האחבר, נכנס לעסקה ולפעמים, אתם יכולים לראות גם המון דוגמאות, מאות דוגמאות ביוטיוב ואצלי באתר, של עסקאות כאלה, לפעמים זה תוך דקות ולפעמים אפילו שניות, שניות אני יוצא מעסקה, לקחתי את אביס ואומר תודה רבה לשוק, וממשיך לעשות את מה שאני אוהב, רגיל, ביום יום. אז קרולצות זה המודול השני, ובעצם אנחנו יכולים להשתמש בו, גם במניות על נכסים דומים בתוך תעודות סל ETFים אנחנו יכולים להשתמש במניות שמרכיבות את תעודת הסל, כי יש ביניהם קורלציה זה אותו סקטור זה אותו נגזרת אנחנו יכולים להשתמש בקורלציות במניות באופציות במטבעות בעצם בכל טווח זמן קצר או ארוך זה, זה מסחר פשוט מאוד וקל מאוד ליישום כי זה ממש כאילו לראות מה הולך להיות בעתיד הקרוב, ולהגיב פשוט על הנכס, או על המדד, או על החוזה, או על מה שלא יהיה, על הנכס על מהאחר, להגיב לכיוון של מי שמושך והחזק יותר. אז זה המסחר בו קורולה צוות. והמודול השלישי, המפתח ביותר, הבטוח ביותר למסחר, והמליב ביותר, זה בעצם המסחר בספרד, ושאני אומר ספרד זה לא הפער בין הקנייה הרבית והאסק בפורקס אלא ספרד זה המרווח שנוצר, הפער במחיר שנוצר בין שני נכסים שיש ביניהם קורלציה אני אסביר את זה לדבר מאוד פשוט אם יש לי עכשיו פה את ה-SMP ויש לי פה את הנזדק שניהם עולים ושניהם יורדים בכל רגע ורגע כי יש ביניהם קורלציה אז לצורך העניין בוא נגיד שעכשיו בחצי שעה השעה האחרונה שניהם עלו, אבל הנזדק תפס עלייה יותר גדולה, פתח פאר מול ה-SNP ועכשיו נוצר הפער הזה ביניהם הפער הזה יסגר תמיד הפער הזה יסגר, איך הוא יכול להסגר? לא כי הם ילכו אחד לקראת השנים זה לא יקרה, כמעט בטוח כי הם לא ינוע בחוסר קורונציה הפער הזה יכול להסגר או כי השוק ימשיך לעלות ואז באיזשהו ה-S&P הנזד... ידביק את הנסדאק, או אם השוק יחזור לרדת, הנסדאק יחזור ויצמצם את הפער, ויסגור אותו כלפי מטה. כלומר, תמיד פער שנפתח, הוא נסגר. ואני מנצל את הדבר הזה, את הסיטואציה הזו לטובתי. למעשה, אם אני רואה משהו שהוא גבוה מדי ביחס לשני, זה לא משהו אם השוק עלה או השוק ירד, את מה של גבוה אני אקח בשוט. הראיון אומר: מה שגבור ומשORT, מה שنمוך ובלONG, וכול מה שישאר לי עכשיו לעשות, זה לחקות ש appar ניזגר. מה שיקרב אפול אני יראה שצד אחד מפסיד, צד אחד מרבייח. אבל את התחושה היא שכול ש appar ניזגר, הצד שמרבייח מרבייח יותר מהצד שמסיד, ולכן זה יש ארבעה דלתה ש אני יקח ברבע מה יש עכשיו, אתם יודעים מה הדבר הגיוני ביותר בשיטה הזו? פעם אחת, אני מוגן כי יש לי אחד לונג אחד שורט אני כל הזמן במצב של גידור זה השיטה של קרונות הגדור הגדולה בעולם אני מגודר בכל רגע ורגע אני לא בלחץ, זה מוריד את הלחץ המנטליק לאפס כמעט אוקיי? ממש מוריד את הלחץ ו... הכי יפה, אני לא צריך לשים סטופלוס כי אני מגודר אני לא מתנפנף בסטופ, בסטופלוס פשוט אני מחכה שהפער יסגר. נכון, זה לא עסקאות שקורות תוך שנויות או דקות, זה יכול לקחת בין חצי שעה-שעה ולפעמים כמה שעות, לפעמים עד סוף יום המסחר בארצות הברית, ולפעמים אפילו אני מחזיק עסקאות כאלה גם יום, יומיים ויותר, זה חריג יותר אבל זה יכול לקרות, זה עסקאות הרבה יותר ארוכות מבחינת הזמן, אבל הבטוחות ביותר למסחר. אוקיי? וזה מסחר בספרדים, דרך אגב אצל, אף אחד לא מלמד, לא מבין למה, אבל זה המקום היחיד ללמוד מסחר על פערי מחיר בספרדים זה אני עושה את זה בישראל, ואחרי שהייתי בכנס סוחרים גדול מאוד בעולם בשיקגו ביולי האחרון פשוט הסוחרים הטובים ביותר, המכללות הגדולות ביותר אף אחד לא מדבר על הדברים האלה, תבדקו באינטרנט, לא תמצאו כמעט מידע על הדבר הזה, ואם תמצאו, כי זה קיים, אף אחד לא ילמד אתכם את זה, בטח לא בליבובי חניכה אישית. אז אם אתם רוצים לדעת לסחור בצורה הנכונה ובצורה של הסוחרים הגדולים בקרנות המסחר הגדולות בעולם, זה המסחר על פערי מחיר, המספר, המסחר בספרד, המסלול המלא הוא שמלמד את הדבר הזה. אוקי, בונוס ריקגא חזרה קטנה. אני סוחר, ויתמחות שלי הם סוחר על המדדים בחוזים מתידים, אני סוחר גם על הazar, ועל הקסף, גם על המדברות. אני ניסע לסוחר על עצמי ב-80 קמבודברים, אבל אני מלמד בייקר על ארבעה המדדים העיקריים בארצות הברית: A S N P, A N A אני עושה דרך, דרך של החוזים חוזה זה קל, פשוט, וכמעט ללא סיכום. כי אין את הלחץ המנטלי, התוצאות פשוט מאוד של הסוחרים שסוחרים בכסף אמיתי, ישתנו מקצה לקצה, כי ממש הם מרגישים שהם סוחרים על סימולטור, למרות שזה כסף אמיתי. אני עושה ומלמד ומראה לכם בדיוק את מה שאני עושה לעצמי ביום יום ולמעט מכם 15 שנה, ועושה זה בצורה קלה ופשוטה, אני ממש לא ממליץ לשבת הרבה זמן מול המחשב, הרעיון הוא לקחת ביס את המחשב. ממש ככה. זה לא הדבר העיקרי שאתם צריכים לעשות, זה גם לא בריא. המסחר בשוק ההון פותח אפשרויות רבות, והעיקר הגדול ביותר אפילו מעבר לכסף שאפשר להרוויח, לחופש הכלכלי שאפשר להשיג, זה בעצם החופש בחיים שלכם, לכם, לילדים, למשפחה שלכם, כי אתם לא תלויים באף אחד ליצירת ההכנסה שלכם, למקור ההכנסה שלכם, אתם, כל מה שאתם צריכים זה בסך הכל אצבע, ללחוץ על האחבר וגישה לאינטרנט. זה מה שאתם צריכים. עכשיו, שלא תבין אותי לא נכון, ואני אומר ומדגיש את, את זה בצורה אה, חד משמעית. המסחר בשוקון לא מתאים לכל אחד ובוודאי אה, שלא כל אחד יצליח גם אם הוא ינסה לעשות בדיוק אותו דבר. יש פה מנטלי ומשמעת שחייבים אותה, בלי המשמעת אתם פשוט לא תצליחו. מי שיש לו אופי שהוא מאמר, הוא יודע שהוא לא ממושמע, פשוט שלא לזה, שלא יגע בזה, חבל על הזמן ועל הכסף שלו. המסחר בשוקון מתאים אך ורק לאנשים שבעלי מוטיבציה ורוצים ללמוד איך לייצר על עצמם המקור, רק נעשה בלי להיות עלוי במישהו, מוכנים לעשות את כל מה שנדרש כדי להצליח בדבר הזה, ובאים עם מוטיבציה, ואיש בעיניים לעשות באמת באופן מעשי את כל מה שאני מראה, כדי שאתם תצליחו תכלס ולא רק ברמה התיאורטית. המסחר בשוקון מצד אחד הוא מאוד מאוד מאוד פשוט לרמת ההבנה והביצוע, אבל מבחינה המנטלית, אתם בטח גם תשמעו זה עם המרצים הנוספים, הקטע המנטלי הוא, הוא חזק מאוד, זה השפעה קריטית, כי הפחד בהפסד ותאבת הבצד, שני כוחות חזקים מאוד שפועלים עלינו, ומי שלא מסוגל להתמודד זה פשוט... לא יחזיק מעמד ויפרוש. זה דבר מאוד מאוד חזק. וחלק מהעבודה שלנו כסוחרים מקצועיים, זה קודם כל לעבוד על עצמנו אדם, לפני אפילו שאנחנו לומדים את המסחר עצמו, ואת הקטע הטכני. אוקיי? עכשיו, עוד דבר חשוב, שתדעו, יש באמת שיטות מסחר, וזה זמין לכל אחד ואחד, לא צריך הרבה כסף ולא צריך הרבה זמן אפילו, כדי ללמוד אותו. אמרתי צריך פה משמעת חזקה מאוד וצריך להבין יש המון שיטות מסחר, אלפי שיטות מסחר, אלפי קלים טכניים כאלה במת מכל הבל היד וכל אחד כמובן אומר שהוא הכי טוב והוא הכי מצליח ואחרור הוא... זה סבבה, הכל בסדר אני ממש לא נכנס לדבר הזה מה שכן חשוב להבין שכולנו בני אדם קודם כל לפני שאנחנו סוחרים ואנחנו צריכים כבני אדם להתאים את הטכניקת מסחר למה שאנחנו באופי שלנו בזמן שלנו לגודל החשבון הכספי שעומד לרשותנו לעשות את ההתאמה הזו לצרכים שלנו וגם אם יש לכם את השיטה הטובה ביותר אתם צריכים לתרגל אותה מספיק ולהתאמן עליה על סימולטור בהתחלה עד שתהפכו להיות סופר טרידרים למעשה זה המקצוע Uh, היחיד אני חושב שאפשר לתרגל אותו על מערכות real time בכסף דמו, uh, כסף מונופול עד שתהפכו לסוחרים מקצועיים ורק אחרי שאתם מבינים שאתם מבינים אפשר לקפוץ למים ולהתחיל בהתחלה בקטנה על המיקרו ואחר כך לעבור למיני ולהרוויח את הרווחים, הסכומים היותר גבוהים זה אפשרי לכל אחד ואחד זה פשוט דבר מדהים אין, אין מילים, אין מילים. ואחת הסיבות שאנשים אומרים לי, גבע, אם זה כל כך טוב, אז למה אתה מלמד, גבע, למה אתה מדבר על זה, יושב בבית ותסחור. אז כל עושה זה, אני עושה זה אין שום בעיה. זה גם לא תופס לי הרבה זמן. אבל אני עושה זה בין היתר, כי זה לא הגיוניז, חבר'ה, זה לא נתפס. לא יכול להיות שאני שב ובלחיצת תחבר אני אעשה לפעמים מזכורת שבועית או חודשית של בן אדם במשק, ואני לא על זה.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 זה ממש רק משפר את התוצאות מבחינה תאורטית אוקיי? אז אין שום מניעה אני יכול ללמד ולהסביר ולהראות ועדיין להמשיך לזכור את מה שאני עושה ועדיין לשבת עם אשתי כל צהריים לכל צהריים כוס יין וללכת לשום כל צהריים אני ישן צהריים איזה כיף, נכון? כאן בבוקר לא יוצא לפקקים לא חוזר כל ערב עייף מהפקקים של שעה שעה וחצי וכשהוא אומר שלום לילדים, מוציפוצי לאישה, ורק אז יושב לספור. חבר'ה, איכות החיים היא לא פחות חשובה מההכנסה שלכם הכספית, בטח גם אם ההכנסה היא מעל הממוצע, אז בכלל זה כיף. אוקיי, זה שוק ההון, זה אורח החיים ששוק ההון מאפשר. הדברים הקטנים שעושים את החיים לכיפים נוחים ובאמת באמת, באמת חופשיים, מכל תלות ומכל אה, מקור או הכנסה אחרת של בוס, לקוחות, פרסום, שיווק, כל מה שאתם רוצים וכדומה אוקיי? אני גבר גזית. אני מאחל לכם הרבה הרבה בהצלחה אני מזמין אתכם להוריד את המדריך שיש לכם כאן מתחת לסרטון המדריך על המסחר התלת מימדי כנסו אליי לאתר גם כן ותוכלו לראות שם שעות רבות מאוד של סרטונים ושעות של הדרכה ובינארים דוגמאות של מסחר חי, כל מה שאתם צריכים כדי להיכנס לעולם המדהים הזה, המרתק כזה המרתק כזה ללמוד כמה שיותר, ואחרי שתעשו מחקר, תלמידו, תראו גם את העדויות, את המכתבים של הסטודנטים, של הבוגרים, אתם תבינו שאתם נוצאים במקום באמת באמת שונה, ייחודי, מהפכני לכל מה שמקובל. ואני ילווה אתכם באופן אישי אחד אחד, אם אתם תרצו לא לור ארבעה של זמן, כדי שתקבלו גם אתם את התמ את ההצעות בדיו קדום. שלחכם, אמשיך ההצעות מיינות, כל טוב, והרבה